Apple har precis släppt en större uppdatering till sina iPhone- och iPad-modeller i form av iOS 14.5. En av de största nyheterna där i är en ny funktion som kallas App Tracking Transparency. Tanken med den är att ge dig som användare möjlighet att styra över huruvida du vill att appar du använder ska dela persondata som apparna har samlat in om dig med varandra med syfte att kunna ge dig mer relevanta annonser. På grund av det så kommer du nu under de kommande veckorna efter att du har uppdaterat till iOS 14.5 att få en fråga från väldigt många appar och jag tänkte att vi tar en snabb titt på vad den frågan egentligen innebär och vad du ska göra ifall du vill stänga av den frågan en gång för alla. Så! Låt oss ta en titt på min påhittade vän Alice mobiltelefon här. Hon har precis uppdaterat till iOS 14.5 och från och med nu ifall någon app vill kunna dela data med andra appar i syfte att spara henne då måste de först och främst be om uttryckligt tillstånd. BBC-appen som är installerad här är en av de apparna så vi öppnar den. Då frågar den först ifall den får skicka notiser, det bryr vi oss inte om vid det här tillfället. Men sen så visar den massa information här, jag trycker konsent på det. Och då dyker den här nya frågan upp. Den lyder, tillåter du att BBC News spårar din aktivitet mellan andra företagsappar och webbplatser? Och nu kan Alice då välja att antingen trycka tillåt, då fortsätter allt att fungera så som det gjorde tidigare, eller begär att inte bli spårad av appen. Anledningen till att det inte är ett klart nej, det är att om hon begär att appen inte ska spåra henne mellan andra appar, då händer Två saker. Det första det är att Apple rent tekniskt stryper åtkomsten till hennes mobiltelefons unika spånings-ID. Det är ett ID som alla iPhone och iPads har för att kunna möjliggöra spåning mellan appar på ett sätt som Apple har konstruerat. Trycker hon begär att inte bli spårad av appen, då har appen ingen teknisk åtkomst dit. Men appen kan samla in och dela data på sätt som inte Apple kan kontrollera och det är därför de också har den här policyn där när Alice i det här fallet trycker på begär att inte bli spårad då skickas den begäran till utvecklaren av appen och sen är det upp till utvecklaren att efterleva det. Det är inte någonting som Apple kan kontrollera men om du vill veta mer om det då kan du lyssna på avsnitt 114 av Bli säker podden för där gick jag igenom lite mer om bakgrunden till just den här formuleringen. Men principen är den att om du trycker tillåt, då fortsätter allt att fungera som tidigare. Och om du trycker begär att inte bli spårad av appen, då ska appen inte spåra dig. Och det Apple skulle kunna göra om appen missköter sig, det är att potentiellt slänga ut den från App Store. Det är det de kan göra. Finns det då något skäl att inte alltid trycka begär att inte bli spårad av appen? Ja. I reklambranschen så råder det konsensus kring att personanpassade annonser är mer intäktsbringande. Om appen inte då får möjlighet att personanpassa annonserna för just dig som användare så kommer det potentiellt leda till att de får mindre intäkter. Så om väldigt många trycker på begär att inte bli spårad av appen då är det samma sak som att vi användare säger till apputvecklaren att vi vill att de ska ha en annan finansieringsmodell för appen. Så Potentiellt kan ett nej här leda till att vi får fler appar som är betalappar istället för gratisappar. Alltså appar där vi betalar med kronor istället för med vår data. Jag personligen vill hellre betala för mina appar med kronor än med min data. Men det är inte säkert att alla tycker på det sättet, och det är därför Apple ger användarna möjlighet att själva välja svaret här. Så det är upp till dig ifall du vill att apparna spårar dig för att kunna visa mer relevanta annonser eller inte spåra dig för att inte samla in och dela så mycket data om dig med den nackdelen att det potentiellt kan bli fler betalappar i framtiden. Jag trycker nu begär att inte bli spårad av appen men jag vill som sagt också visa dig vad du ska göra ifall du vill kunna stänga av den här för förfrågan en gång för alla. Så vi går tillbaka till startskärmen och sen öppnar vi inställningar. Här i inställningar hittar vi längst ner i listan som syns på skärmen här integritet. Vi trycker där och sen väljer vi spåning och här ser vi nu då de appar som har begärt att få spåra Alice. Vi kan välja huruvida de ska få fortsätta att göra det eller inte, men längst upp hittar vi också tillät att appar begär att få spåra. Om jag vet att jag vill säga nej, spåra mig inte varenda gång, då kan jag bara stänga av den funktionen. Och i och med att jag nu har några appar som jag redan har beviljat att spåra mig bara ur rent demonstrationssyfte så trycker jag på Be appar att sluta spåra. Så stängs det också av. Mer information om den här nya funktionen det finns som sagt i avsnitt 114 av Bli säkerpodden. Har du några följdfrågor ställ dem jättegärna här under, under de närmsta dagarna så ska jag också försöka svara på dem så gott jag kan. Tack så mycket för att du har tittat och två återseende.